Molt bé, tenim la wiki vale? i volem eh, ajustar aquest índex de manera que quedi organitzat d'una altra manera. Llavors, aquí a la rosca tenim les accions que podem fer. Sí? Si volem accedir al conjunt d'accions, i aquí hi ha en gestió en lloc, que em deixarà bastant, bastants opcions a, a la mà. Vale? La majoria d'aquelles opcions que sortien estan aquí. Vale? Llavors... Amel gestiona el lloc, arribo a, pues això, a la gestió del lloc, vale? Llavors, eh, quan, quan mireu el... pàgines veieu la llista de pàgines que hi ha, vale? Veieu que hi han algunes que es poden desplegar i perquè tenen subpàgines, vale? Però cada vegada que jo el ratolí, canvia la icona una mica, depèn de per on passo, queda com un enllaç per fàcil per fer clic i anar-hi, però del quan en quan veieu que surten quatre fletxes? Quan surten les quatre fletxes és que això podria moure-ho de lloc. Vaig a agafar aquest últim, aquest últim apartat i el posaré com a un subapartat d'aquest, d'acord? Haig de tenir les fletxetes, no el dit. Si està el dit, mal assumpte, haig de tenir les lechetes i surten només en un punt determinat. De... No, no, Estic, eh, torno en Torno enrere. Sí. Estic aquí. Vaig a la rosca aquesta, vale? El. I sí. ah, sí. sí. llavors baixa i gestiona en lloc. Sí. Gestiona en lloc. Vale? Bueno, podria depenant beixa. 1 vale? minut 55, 56, 57... Bueno, agafem aquest d'aquí i el movem aquí. Vale? Primer de tot, m'haig d'assegurar que estic agafant aquest i no aquest. Vale? Per tant, posem bé el ratolí al lloc correcte. Vale? Quan està marcant això així, clic i arrossego. Mireu, diu, mou responsable del de material fugit. O sigui, que l'està movent. Quan em poso en el lloc on vull que hi vagi, vale i el deixo anar, el deixo anar, diu, s'està desplaçant. Okay. Està una estoneta desplaçant eh? Ja us ho dic, no us desesperem. Vale, ja ho he aconseguit. Sí? Llavors, eh, vaig a veure com està quedant el, el lloc. Poco, no com un sol apartat de l'anterior. Ara veig. Vale. A veure, que vegi la pàgina i demà refrescar la pàgina, vale, veieu? Ara, aquest té un subapartat, que és aquell que acabo de moure, veieu? Sí? Bueno, com que no vull espallar ho vaig a tornar-ho a posar al seu lloc. Vale? Torno a posar-me aquí i l'arrossego, però ara, si el moc aquí, potser no em farà ni cas. On l'haig de moure per tornar-lo a l'arrel? Doncs, pues aquí, el primer de tots que és l'arrel. Quan el deixo en aquí, diu, una altra vegada s'està desplaçant i quan hagi acabat de desplaçar-lo, pues sortirà al seu lloc. Una miqueta de paciència, al lloc alfabètic, això sí, aquest el farà alfabètic, no hi, ha, no hi ha més opció. Llavors, vaig aquí i refrescaré la pàgina per veure si ha passat això o no. Y veis, sí, en efecto, la organización, ¿vale? Con que ya he acabado.